Hej allesammen, det er Kirsten Standered her, forfatter til Fremtiden af Feminin og jeg har et nyt produkt til jer fra Akademi Feminin Liderskab fordi jeg føler, det er så presserende at alle kvinder ikke bare kvindelige ledere, ikke bare kvindelige iværksætter, men alle kvinder virkelig stepper op nu og får adgang til den feminine kraft og begynder at bruge den Det er vigtigt for os selv, men det er også vigtigt for kollektivet af den bevægelse vi er i Og derfor har jeg ledet med Marianne Lane, som har været så sød indvillig i at lave nogle af sine virkelig, virkelig fantastiske Maria Magdalene-kanaliseringer til de mennesker, som starter på mit forløb, Den Nytids Kvinde. Og Marianne, vil du ikke lige fortælle lidt mere om, hvad går det ud på, det her med de her Maria, Maria, Maria Magdalene-kanaliseringer? Jamen, det går ud på, at jeg arbejder som kanal, åbner for energien, holder feltet, for at de visommensord fra det felt, og de healinger, de stabiliseringer, de støtter, som passer til dig unikt, altså den her tid, at de tilflyder dig. Okay, det var meget sagt, meget kort. Og hvad er det med Maria Magdalene-kraften? Altså, hvad er det, det særlige ved den? Hvordan har den, hænger den sammen med den nye tidsfinitet? Jamen, øh, det er egentlig et felt, som jeg kalder Maria Magdalene-feltet, fordi det er sådan, det tilgår mig. Men det er en samling af den visdom og den fleksibilitet i visdom, som passer med den moderne kvinde, og den ændtræden i den moderne virkelighed, hvor vi skal til at gøre op og øh, oplyse, transformere arven fra kvinden ind i den nye tid, og dermed åbne broen for manden. Mm. Og hvad er det for noget, vi er nødt til at transformere? Vi er nødt til at transformere den ubalance, som vi går i, imellem det, at vi har nogle koder, som er repræsenteret også på jorden lige nu i, hvordan vi opfører os overfor hinanden, hvordan vi bærer os, men som ligger inde i vores DNA, og får os til at opføre os på nogle bestemte måder, som vi egentlig ikke selv er enige i. Og der, der har vi haft nogle udfordringer omkring, at de koder de faktisk har været så stærke, at selvom vi har haft en inspiration og en, en viden omkring, at det er forkert, så er vi blevet nødt til at lukke det ned, og så overgive til koderne. Og der begynder vi nu at kunne diskutere med koderne, og det er det, som jeg oplever, at det her forløb, de her muligheder, du har, det er sådan en trinvis støtte til at komme ind og få den diskussion med de koder. Så det, man kan sige, det er, at vi forsøger at lave sådan en opdatering af det feminine software, hvor Marianne, hun hjælper med det i nogle kanaliseringer, og jeg så holder det ved lige ved hjælp af de redskaber, som jeg har bygget op over fem år. Et kæmpe, kæmpe online bibliotek af feminin og kropsøvelser og visualiseringer og henvisninger og interviews med frontløbere inden for det feminine. Så det er som ligesom en kombination, som jeg så også har prissat på en måde, så jeg tænker, at alle kan være med. Det er virkelig til dig som privatkvinde, der ligesom ved, du kunne godt tænke dig, en opdatering af dit software, men uden at det skal koste dig for meget. Hvis du har lyst til at høre mere om det, så tjek ind på nytidskvinde.dk, hvor jeg også har lagt et lidt længere optagelse, jeg med Marianne, så du kan høre mere, og du også kan få en smagsbrug på den energi, vi snakker om. Jeg håber at se dig, fordi det er tid til, at vi alle sammen laver den her opdatering, så vi kan lave en ny fremtid derhjemme på jobbet